Юрій Янюк дістає булочки з печі та посипає горіхами. Каже, готує у карі та сівтретє. Треба робити все своїми руками тільки і так думати про добро. Перше приготував крендальки і якось почала думати, а чого не піти на пекера? Дарина Зборовська готує продукти для тіста. Пригадує, як пекла булочки з матір'ю. «Ми були, виготовляли це з мамою в дитинстві і мені це дуже сподобалося. Потрібно добре зробити тісто, треба добре випекти і треба добре, ну, треба, потрібно потім додати інгредієнти». Соціальна педагогиня Карітасу Оксана Марчук розповіла, як готували випічку. «Яйця, звичайно, мука. Звичайно, молоко, звичайно, дріжджі, якість дріжджів. І, звичайно, тут можна, як ми, ми давали корицю, ми давали горішки, ми давали яблучка. Тобто тут спектр дуже такий різноманітний, що його можна, вони ж були натуральні, свіжі продукти. І, як зазначали наші діти, їм в цьому процесі найбільше подобається, коли вони біжать всі до духовки, і там усе все підростає, у них не Це такі неперевершені емоції. Соціальна педагогиня Аліна Муц розповідає, кулінарний клуб діє при проєкті «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю». Цей проєкт існує в Карітасі 10 років. «Наші діти, які відвідують проєкт «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», проявили ініціативу, щоб зробити приємний дарунок, сюрприз для людей поважного віку. Карітас надає допомогу таким людям, це є в рамках проекту «Домашня опіка», проєкту про милосердя, також Самотні люди похилого віку відвідують проект благодійне їдальня. Ініціативою дітей було і пригостити учасників проекту благодійна їдальня, тому що завтра п'ятниця, люди приходять, зазвичай приходять понеділок, середа і п'ятниця на благодійні обіди, і завтра для них буде таким, можна сказати, сюрпризом. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. новини на суспільному. Тернопіль.